Кренджухи в Україні сталося знатно, дівчину переслідує її колишній, а також колишній. Працівник поліції Через що, до речі, поліція з цим нічого не робить А він їй погрожує. Коротше, там багато цікавих деталей сьогодні Про це поговоримо Також благодійний фестиваль на часі Ударив лицем в бруд з таким гуркітом Що було чутно в Здолбунові Рівненської області А львів'янку, до речі, судять За те, що вона на зупинці займалася Розпустою Ну там теж є свій прикольчик Трошки обговоримо акторку фільмів для дорослих Яка розкритикувала українські дружини Дороги. Ну і ще одну тему теж захопимо бонусом в вашому улюбленому шоу Крінж тижня на каналі Рома Геній. Всіх вітаю! По нашій улюбленій традиції я спочатку представлюся для наших нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як геній. Я головний редактор провідного видання Ікла, що пише про Україну живою мовою найпопулярнішого серед молодих в інстаграмі. Також я митець, музикант і тут на своєму авторському каналі обговорюю з вами цікаве срачі, шквари, вибачення. Ну, насправді це такі собі новини про українців, які були прям кріно Можна сказати, смішні новини. При цьому вони доволі глибокі. І ми їх обговорюємо з різних сторін. Сьогодні багато чого сталося. Сильно зупинятися на чомусь не будемо. Тому спробуємо такий динамічненький формат. А якщо зовсім коротко. Мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали. <му> Перша історія не весела. Але і не страшна. Але, на жаль, тільки через те, що жіночка була вимушена покинути країну, допоки їй не завдали такої шкоди, щоб поліція нарешті звернула на це увагу. Давайте подивимося TikTok, який якраз на цю тему розлетівся, і вже від нього будемо відштовхуватись. Ця історія потребує максимум розголосу, тому що від цього залежить життя ось цієї жінки. Зі мною будеш спілкуватися, поняла? Єш мене? У мене звернулася пані Дана в безвиході. Її життю загрожує колишній працівник поліції. Ось цього парубка звати пан Микола. Після того, як жінка відмовила йому у стосунках, він почав переслідування. Кілька разів псував майно, що зафіксовано на камери. Регулярно зустрічає, блокує її автомобіль та погрожує розправою. В особистих повідомленнях та переслідуючи погрожує вбивство. Первишенька цієї всієї історії. Заяву не приймають, адже у відділку поліції за місцем проживання цієї дівчини, його старі знайомі та друзі. До речі, копія заяви в мене теж є. І це тільки те, що стосується життя та здоров'я. Адже крім цього були взломи телефону. Масові розсилки її клієнтам та пацієнтам, адже вона меди, про те, що вона готова надавати послуги сексуального характеру за гроші може тратити своє життя, здоров'я, репутацію, якщо ми з вами проігноруємо цю історію. Такі вчинки не мають залишатися безкарними. Абсолютно не мають 100% залишатися безкарними. І можливо, в принципі, недоречно жартувати над іменами людей. Але його фамілія Бібен. Це як людина, яка не вимовляє букву Р, хотіла сказати Бібер і вийшло бібен. Давайте легалізуємо глузування з прізвищ людей, які протиправно себе поводять. Принаймні, допоки вони не понесли покарання. Після цього, все, ми більше не можемо глузувати з їх прізвищ. Просто ідея для законопроекту. Хтось з вас може сказати, що така поведінка – це занадто. Що не можна таким людям давати уникати покарання просто через те, що в них є зв'язки в органах. Це очевидно, так? Але при цьому ж тут доволі Доволі цікавою деталєю є те, що у Миколи, якщо я не помиляюся, власне, у зловмисника, є деякі проблеми з наркотиками. І от вам переписка, яка підтверджує цю тезу. Ти не тягнешся до мене і життя зі мною, ти кохаєш мене. Дівчина відповідає, бо мені важко, ти правду казав, важко нам. Але цього виявляється мало, пише Микола, за мною ти не підеш. Пише вона, з нашими характерами і плюс наркотики, я хочу здорових дітей. Микола пише, наркоти не буде ніколи, що ти зі мною. Вона пише це неправда. ти все так казав, і вони періодично були. Я не знаю, чи був у вас колись досвід з людьми, які прям сильно сидять на наркотиках, в яких є проблема з ними. І в мене не було, я чесно кажучи, знаєте, коли я неодноразово від мами чув щось по типу, наркотики це жахливо. І я такий, я розумію наскільки, мамо. Ти кажеш, що це прям, ну, в пекло. І тому сто відсотків. Я ні, і ніхто з моїх друзів ніколи ні. Але ви знаєте, Знаєте, були періоди, і я бачив, як люди міняються, і вони мінялися настільки, що було прям важко впізнати цю людину. І важко вплинути, важко її утримати від цього Це ж типу закрадається всередину людини так, що вона починає брехати тобі Викачувати з тебе гроші Обманним шляхом може попросити в тебе на те, щоб ти її врятував там я не знаю від чого А насправді витрачає це на наркотики І це дійсно велика проблема І я не впевнений, що усі люди готові з цим боротися І не усі люди мають з цим боротися Не у всіх така висока мотивація, щоб з цим боротися тому я чудово розумію, чому ця жінка не хотіла б продовжувати з ним стосунки, хоча б через це навіть справа не в дітях. Просто наркотики це серйозна. Проблема, з якою інколи супер важко боротися. І якщо, наприклад, ти не любиш людину, або любиш, але просто обірвався терпець, ну що вже поробиш? Ну і, можливо, гіпотетично, просто вони не зійшлися характерами. І це має прийняти людина. Якщо не приймає і починає себе вести так, то, звичайно, з цим має боротися, власне, поліція. Але прикольно, тут був реплай в Твіттері. Сумно, що слоган «Куди звертатися, якщо вбиває поліція» знову актуаль. І це дійсно проблема. Ви знаєте, до того, як з'явилася нова поліція, яка насправді є краще, ніж стара поліція. Це правда. Звичайно, вона далеко не ідеальна. І зараз багато хто мені скаже, та нічого краще не Стало. Я думаю, що це дуже залежить від населеного пункту, але я думаю, що глобально, де інде, через ці камери і взагалі через те, що в Україну прийшов прям інтернет і практика розповідати про історії гучно, звичайно, краще стало. Так от, до того, як з'явилася нова поліція, я прям боявся міліціонерів, сильно боявся, більше ніж будь-яких злочинців, тому що вони могли щось підкинути, наваритися на цьому і типу, не знаю, можливо це була надумана думка, але от у них така була репутація. Зараз звичайно теж існує своє вілля, незвичайно нападають на людей, роблять взагалі, що хочуть. Інколи таке стається. Але з поліцейськими, або не з поліцейськими в нас в Україні останнім часом стається так, що людей знаходять, притягують до відповідальності, ті вибачаються, виправляються або несуть покарання. Як от пам'ятаєте нещодавно була історія в Користені, де просто якийсь, блять, Юрій, просто Юрій якийсь там, блять, начальник стоянки зобідився на жінку, яка не одразу пропустила його на дорозі і почав бити її і дочку. А він там їбать шишка-колотишка і, і, і всі думали, що нічого з ним не зробиш, він така шафа, що не здвинеш. Але здвинувся. Тобто люди зараз інколи виконують роботу такого глобального карального ока, який куди гляне, там і станеться. І ви скажете, ну, ну не будеш так постійно, ну, Маєш працювати і поліція. Як правильно сказав чувак, якого ми тільки що подивилися, можливо, не в цьому тіктоці, він там декілька їй присвятив, що нам треба створити прецедент. І коли цих прецедентів стане більше, то уявіть собі, звичайно ж, наприклад, поліціанти, або... Інші люди, які роблять щось протизаконне, будуть тричі думати перед тим, як щось сказати або зробити. Тому що вони знатимуть, що їх може потім наздогнати. Тому в даному випадку ми маємо розповсюдити цю історію настільки, щоб точно цього чувака зупинили. Прецедент має бути не тільки це, їх має бути багато. Але можемо почати із цього. Тому розповідайте про це, постіть про це, репостіть, якщо хочете. Я можу залишити посилання в описі для того, щоб ви знали, що репостнути, для того, щоб ще більше людей обурилося, репостнуло, і щоб нарешті наша народна рука схопила Джастина Бібіна за його протиправну сраку. А ми йдемо далі. Ви знаєте, я дуже довго жив з батьками. Я думаю, що довше, ніж більшість людей, яка живе, наприклад, в Києві. Тому що я з Одеси, і якщо чесно, в нас навіть і не було такої практики, що ти маєш рано переїхати з батьківського гніздечка. Як мінімум, тому що ти нікуди не приїжджаєш, коли йдеш в університет, якщо ти вчишся в Одесі само собою. І якщо ви спитаєте, а як ти тоді займався сексом, то ви знаєте, я просто обирав якийсь правильний час. Але мені здається Здається, що люди, про яких зараз піде мова, живуть з фрілансерами, тому що походу в них взагалі не буває моментів, коли батьків нема вдома. Ви питаєте, чому? Тому що от два Львів'янина, я так розумію. Львів'янка і львів'янин займалися сексом на зупинці. 18-річну львів'янку судили за секс на тролейбусній зупинці. Мені цікаво, що у Львові є окремі тролейбусні зупинки, саме тут прям тролейбусні. У Франківському суді розглядали справу 18-річної львів'янки про дрібне хуліганство. Okay. Наприкінці лютого дівчина займалася сексом на зупинці громадянського транспорту на вулиці Культпарківській вулиці. Про це відомо з матеріалів справи. Цікаво, що це дрібне хуліганство. Цікаво, чи пов'язана довжина статевого акту з тим, наскільки дрібне це хуліганство. Мені здається, що якщо ти прям всю ніч порушуєш суспільний порядок, то це вже, ну, як мінімум середнє хуліганство. Дрібне хуліганство? А існує взагалі не дрібне хуліганство. Ну, от якщо ти взяв, наприклад, якимось чином, я не знаю, на Верховній Раді вночі, намалював прямо прям на всі, повністю графіті. От прям повна Верховна Рада стала вся в графіті. Це дрібне хуліганство? Чи її батькопать хуліганство? Треба зануритися трошки в законодавство. Дівчина з хлопцем займалися сексом. Проте у документі йдеться, що лише львів'янка діяла розпусно. Тобто він такий в смокінгу, максимально в такій, знаєте, зібраній позі. Однією рукою молився, а іншою хрестився. От так відбувався їх статевий акт. А вона там, блін, розпусту таку, блін, влаштувала. Ну що це? Цитата. Вчинила дії розпусного характеру, а саме, будучи оголеною нижче пояса, вступила в контакт з статеві зносини. з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності. Мені подобається, блін, таке формулювання. Я хочу це завчити. Це прояв безсоромності та грубої непристойності. Зазначимо, що чоловіка, з яким у дівчини були статеві стосунки, до відповідальності не притягнули та до суду не викликали. Настільки дрібне в нього там було хуліганство, розумієте? От настільки воно було дрібне. Мені здається, що, що це має якось навіть образити цього хлопця. Типу, він потім прийшов, пацанавець сказав, бачили, судя, це я і оце його. А вони такі, а, а чому ти тут? Вибач. А чому ти, власне, тут? Ні, ну якщо без жартів, це, звичайно, повний крінж. Не знаю, взагалі, як так могло статися. Звичайно ж, ви розумієте, що зараз е співати пісню про те, що це таке ставлення до жінок, і що це клятий патріархат, я завжди ладний. Я можу це... Скільки завгодно. Але так само ви розумієте, що це може бути якісь зв'язки хлопця. Або, я не знаю, він втік, а вона його не здала. Я не знаю що. От що, як це взагалі відбувається? Мені просто цікаво, як заарештовують людей в такому випадку. Це, типу, їх потім знайшли, або прямо на місці копи під'їхали, і такі. Можна? Як? Це відбувається? Ну коротше, новина смішна, ситуація страшна. О, бачите, в українській мові це навіть, блін, ремується. Ну добре, не будемо на цьому зосереджуватися. я думаю тут і так. Всім все очевидно. Їдемо далі. А в Києві відкрився ресторан, який називається Катівня. А знаєте чому? Тому що його відкрили дві Каті. Я не бачу сенсу на цьому сильно довго зупинятися, тому що з одного боку похуй. Якщо це комусь подобається, ну нехай. Я не можу просто сказати, що ну, там просто така айдентика, типу, знаєте, з вилами. По типу, у, щось таке перчене. В нас взагалі сьогодні такий випуск пікантно-перчений. І тут, бачите, оцей тризуб, але такий як... В пеклі, в пеклі у дияволу або у чортиків. Але, блядь, ну катівня, не можу сказати, що це десь пов'язано з чимось пікантним. Тому що кати ну це палачі, да, якщо перевести на е, мову, якою, можливо, користуються ці каті. Це не дияволята, я не знаю, назвали б вже котєльная, якщо так, на типу, щоб воно було хоча б ближче до пекла, так? Ну, хто такі коти? Зараз багато хто називають росіянка там, там хтось написав в Твіттері, що, типу, грали в слова і програли. Але при цьому ж отут сама людина, яка це опублікувала, я думав, котівні це те, що ми знаходимо на деокупованих територіях. Це теж, звичайно, звучить як притягнутість, Люта якась просто, ну, а знаєте, кого ще звали Катя? Одну з жінок, яку милював Гітлер. Ну, ех. коротше, я просто вам це показав, поставив це тут, якщо хочете, можете сказати, що ви думаєте про цю назву. Ми йдемо далі. Вибачте, в мене сьогодні такий кривляльний настрій, тому що я задоволений, як минулого разу багато людей перейшло, мені написали багато чого приємного на Баймі Екофі. ну там просто залишали якісь донати і прикріпляли якісь повідомлення. Я їх всіх читаю і на всі відповідаю, а також стали прям мембершіпсами, тобто прям постійними спонсорами на різних абсолютно тарифах. І спонсорів стало більше. Мені це не те, що приємно, мені це необхідно. Я, насправді, дуже сильно хочу зібрати на нову камеру. В принципі, на поліпшення контенту. До речі, в мене є також монобанк, якщо вам раптом е так зручніше. Тому, будь ласка, підтримуйте мене, мій контент. Мені буде приємно, я зможу більше робити контенту. І буде просто прям супер. Ну і, звичайно, я вам нагадую, що в мене раніше був російськомовний контент і зараз багато підписників які в мене там пишуться, там майже 200 тисяч вони не розуміють українською мовою і через це просто не клікують на мої відоси, і через це в мене падає статистика, тому в нас тут на нашому каналі челендж ми маємо зробити так, щоб українських підписників було значно більше ну це ж цікаво, це цікаво це гейміфікація підписки, це гейміфікація тому обов'язково підпишіться тим паче 50% дивиться без підписки, це взагалі що? Треба підтримувати український контент. Тому якщо не робите, то хоча б підпишіться. Я взагалі підписуюся на всі прикольні українські ютуб-канали. Ну і в мене взагалі немає проблем з контентом. Тому робіть так, ставте лайки, коментуйте, а ми йдемо далі. Чи дійсно фонди не крадуть? Чи дійсно блогери не крадуть? Чи дійсно Стерненко купляє свої дрони? Ну, багато хто в Україні задається час від часу такими питаннями, і цьому нічого такого немає. Але цього разу, як то кажуть, прийшло, звідки не чекали. Існує благодійний фестиваль на часі, доволі, щоб ви знали, популярний в Києві. Там дійсно багато молоді, дійсно інколи бувають ці. Цікаві локації з класними артистами Ніколи до них ні в кого не виникало питань Але от нещодавно обісралися так обісралися Значить 6 травня у приміщенні Малої опери Це в Києві Проходив восьмий благодійний івент Під гучною назвою на часі Під час і після якого Лишилося багато незадоволених артистів і відвідувачів Перша проблема Неочікувано вхід виявився Одноразовим. Типу, якщо ви виходите, то потім, на вході, платіть ще раз. Це мотивується типу тим, щоб люди не ходили в сільпо, а купували на барі. До слова, маленька пляшка Моршинської у них коштує 60 гривень. А подихати? Скіко? Про це та інші дрібні деталі ніхто б не говорив, якщо б під час виступу сонячних котят трупанків. панків. Так, тут написано, я не знаю, це, чи це так, але назва класна. Там це навіть не повна назва, мені здається, що це називається Щур та сонячні котята. Якось так, коротше, гурт називається. Т так от, їм, коротше, вирубили звук. Типу тому, що вони почали робити щось неприпустиме. Прикріплюю відео з їхнього виступу. Там будуть чоловічі сіднички. Ну, я не буду показувати відео з чоловічими сідничками, але покажу цей самий момент, коли їм вимкнули музику і трошки більше розповім про це. О, дивіться, бачите, співає, а не чу... вісім хвилин по таймінгу опіщеному. що нас ще було хвилин, а нам виробили звук. Пашти нахуй! Не думав, що в мене колись виникне це питання, коли хтось скандує про свою зневагу організатором панк-концерту, але... Чому не державною? Чому не пішли нахуй? Вибачте. Перепрошую. Не треба своїм обуренням викликати ще більше обурення. Це некоректно. Це значить е, виконавець, який називається Аудіо Вова. До речі, мені дуже подобається ця назва. Так от, під час його виступу сталося те саме, і взагалі це час від часу ставалося з артистами, і як потім людина, яка стояла там на сцені з Аудіо Вовою, розповіла, що саме відбулося. Що до них підійшли люди з малої опери і сказали, що вони припиняють тимчасово усі виступи через те, що на часі не розплатилися з ними за аренду приміщення. Ну, блядь, ну що за хуйня? Ну, просто, ну як таке можливе в 2023 році? Я, ну, господи, ну, добре, можливо, в них вже був якийсь прям супер-гіркий досвід, і вони подумали, що так буде безпечніше просто виробити все, допоки нам не внесуть оплату. А прикол у тому, що там хтось з кимось зумовлявся, хтось когось там не почув. І тільки після того, як на часі внесли їм гроші, ну там вже щось далі поїхало. Так от потім хлопцям виключили звук і зупинили виступ. Вони в свою чергу написали, що це був найгірший івент. І довгий час ні реакції від організаторів заходу, ні від малої опери не було. Пару слів про на часі, як е, організацію, де можна виступати. Пару слів? Пару слів? Повна хуйня. Повна хуйня. І потім почалися якісь дев'яностики, тому що артисти почали писати. Це було жахливо. Це був найгірший мій досвід е, виступу. За домовленістю з командою на часі, пацюк та сонячні котики мали отримати гонорар 8 тисяч гривень за свій виступ. Але після публікації учасниками гурту постів і сторіс з питаннями до організаторів і звинуваченнями у їх бік, з боку Андрія Сігунцова, це власне організатор на часі, через одну Залучених до організації дівчат Надійшла вимога видалити усі негативні Пости та поширити офіційний Коментар від команди фестивалю У разі її невиконання Гурту відмовлялись виплачувати гонорар Артисти на поставлені Умови погодилися Повидаляли ці пости І це Сігунцов просто блять Не виходив на зв'язок після цього Шо? Ну просто ну Ну шо? І тільки після того Вони поповертали ці пости Це все набуло лютого разу зона, судя прям прямо стався такой скандал і тільки після цього їм виплатили ці 8 тисяч гривень, які вони, до речі, одразу кинули на благодійність. От така от вам історія. І автор от цього тексту, який чомусь в Notion, я не знаю взагалі, це якийсь чувак, який був з аудіововою, написав цей пост. Він там потім, в кінці свого артікля, тобто статті, задається питанням, а взагалі, чи була якась інформація про те, як благодійний фестиваль на часі перераховується власних грошей на благодійність і він нічого такого не знайшов Принаймні не було ніякої звітності та прозорості хоча це по факту дійсно є важливою, прям супер надважливою складовою будь-якої благодійної організації От, давайте нам свої гроші тому що ми їх потім складаємо і правильно там відправляємо кому треба. Чи є це таке в... на часі? Я не знаю Коротше прикол у тому що на часі почали що в усьому винна мала опера А мала опера каже, що ні Це в усьому винні на часі Я, до речі, колись виступав в малій опері На одній сцені З, не побоюся, неймдропінгу Ліл Чіпсіком але і ну, на часі виступали артисти, яких я знаю, мої друзі. І от я тепер не знаю, насправді, не можу сказати, що в мене були якісь питання до малої опери. І не чув, що в когось були до начасі. От не знаю, хто з них прям міг би обисратися. Але точно знаю, що в подальшому артисти мають цікавитися прозорістю таких фестивалів, щоб вони дійсно були благодійними, а не просто викачкою бабла приватним бізнесом під виглядом благодійної організації, благодійних фестивалів. Ну це очевидно. Класно, що в нас існують от такі випадки, тому що ми знатимемо, як себе правильно поводити. Якщо артист десь виступає і бачить, що це благодійність, він має поцікавитися, чи були вже випадки такої благодійності, чи буде якась звітність. Ну, не знаю, що буде від щодо звітності на часі. Можливо, ми потім всі переконаємося, що там насправді все було чікі пікі брігі так сказати. Але поки що залишається просто тільки затягнути, вивчити цей урок і знати, що надалі треба бути уважнішими. От, наприклад, артистам. Артистам зараз взагалі непросто. Багато лейблів працюють з Believe'ом, який є в Росії. Коротше, куди не сонця? Там важко. Але насправді, знаєте, навіть якщо воно з'ясується, просто сам фльор від цієї ситуації дуже неприємний. От, наприклад, просто відмітили на часі офіційний аккаунт, що типу не отримали гроші артисти. Він відповідає, ну там людина, я не знаю, він, вона відповідає. Вони все отримали, як і всі артисти, за 9 івентів. А людина їм відповідає, от би мені платили зарплату, тільки якщо здійснити медійний резонанс. От було б круто пишати підколює, під шарити. А людина з часі і відповідає. «Понад 500 артистів було різного рівня, все було ок. Завжди знайдеться якась паскуда, яка буде голосніша за всіх волати». Коротше, це трошки сумно, тому що образ у «Начасі», як мені здавалося, був доволі світлий і приємний, а зараз він максимально якийсь, бляха, дев'яностіковий. Абсолютно непрозорий, грубий. Ну, коротше, сумно, сумно, Аж за край. Десь на іншому фестивалі «Грай, музика, грай». А ми з вами рухаємось далі. Значить, ТСН. <смех> у мене сміжить ТСН як служба, але добре. Враховуючи, що це ТСН, хочеться прочитати типовим репортерським тоном, знаєте. Українська порноакторка поскаржилася на погані дороги у Чернівцях. Мерія запропонувала їй роботу. Це насправді бейс, це найголовніше, що вам треба знати. Мерія Чернівців жартома запросила на роботу порноакторку, яка поскаржилася на криві дороги. Українська порноактриса Юлія зі Львівщини, зі Львівщини, яка працює під псевдонімом Джозефіна Джексон. Я не знаю таку порноакторку, я чесно вам скажу, не те, щоб я остання людина у цій сфері, як споживачі має на увазі. Але я не знаю таку жінку. Ну, і якщо чесно, ім'я в неї якесь таке максимально, блять, уйобське. Це просто моє оціночне судження, ви не маєте його приймати, тим паче не ображайтеся Джозефіно, якщо ви це бачите. Просто якесь воно максимально скору руку зліплене. Знаєте, це якщо б я пішов в порно і назвав себе Джордж Дік-Енс. Блять, <плід> ну добре, давайте далі Нещодавно відвідала Чернівці та поскаржилася на криві дороги у місті Чомусь я не можу не читати, це не репортерським тоном Добре Директор департаменту інфраструктури та благоустрію Чернівецької місцевої ради Григорій Прохоренко відреагував на скарги порноакторки та жартума запропонував їй роботу в місцевому департаменту який відповідає за дороги З великим інтересом ознайомився з повідомленням пані Джозефіни І що я можу сказати? У департаменті інфраструктури є вакансія головного спеціалісту Сектору поточного ремонту <смір> Блять, поточний ремонт Бля, якщо чесно, я, я б не здивувався, якщо б ця історія пішла далі І вона така, а чому б і ні? Ну там він далі пише про те, що кар'єра акторки не може бути вічною Тому цілком можете, будь ласка, займати цю посаду Звичайно, це жартома але людину, очевидно, в порно не розбирається, тому що акторка порно реально може бути будь-якого віку. І знайдеться купа людей, яка знайдеться сексуальним. І це чудово, це прекрасно. Ну і насправді при усій крінжовості цієї ситуації, в просто в вакуумі, насправді він написав, до речі, непоганий пост. Звичайно, він спірний, шмірний, який завгодно, але він написаний так, що, типу, плюс-мінус коректно і доволі... Дотепно. Але вона написала реплай, який, якщо чесно, знаєте, ну, це така ситуація, яка мала закінчитися його постом. А там вже хтось би казав, смішно це, не смішно, доречно або ні. А вона написала, все в ваших руках, Григорій. Щиро надіюся, ви все ж таки виправите недоліки, а перекладати свої обов'язки на порну актрису, це дуже непрофесійно. Не знаю, за що саме ви там відповідальний, але раз вас так зачепила моя думка про Чернівецькі дороги, що ви навіть вирішили цілий пост, в цьому приділити, ну ви явно якесь відношення маєте до цього всього. Тому бажаю успіхів у створенні прямих доріг. Нащо? Ну це був крінжовий вже агресивний коментар. Його пост не був таким. Вони просто ці милі історії. Блять, ця історія була створена для ТСН. Там просто не вистачало якоїсь китайської панди, яка вижила в чернівецькій дорозі, просто от в ямі. Знаєте, от щось таке максимально. А це типу стиль ТСН. Цей коментар цієї Джозефіни. Останній він просто якось все зіпсував. Він настрій мені, блін, зіпсував. А знаєте, що мені підніме настрій? Якщо ви підпишетеся на ка. А добре, ходімо далі. Так от знаєте, що підійме мені настрій, якщо ви напишете коментар під цим випуском, що ви їм поділитеся і скажете, а ти взагалі бачив або бачила цей контент? це туп за свої гроші обов'язково підпишися на так має зараз працювати українська громада. Обов'язково ставте лайк, донатьте мені донатьте на ЗСУ дзвоніть мамі і кажіть мамо я люблю тебе. Я також планую зробити класний розумний відос про те чому українці слухають російську мовну музику без всякої хуйні по типу о, ми платимо їм гроші. Хочу розказати чому проблема значно Ну, глибша. І що ми маємо не просто казати "О, дарма ви слухаєте російську музику, бо це неправильно». Тому що це, ну, ніяк абсолютно не впливає на ситуацію. Хочу зняти про це відос. Сподіваюся, щиро, що ви долучитеся до колу зі спонсорами. У мене є такі коли, де ми зможемо це все обговорити і потім, ну, ми прийдемо до чогось, можливо, ви мені підкажете якісь ще додаткові аргументи. Обов'язково ставайте спонсором або по посиланню в описі тут на ютубі, або в в Баймі Екофі, і там буде посилання на наш чат, де ми зможемо домовитися про цей кол і побалакати з вами, або просто донайте мені на монобанку. Все, класного дня, всіх цілую, па-па, слава Україні!